لكل من يريد بيع منتجات متعددة الصفات مثل فئة الملابس او الاحذية او الهواتف سيكون عليه من الصعب اعلان منتجاته اذا لم تكن الامكانية لاعلان المنتجات بطريقة ال Variations تخيل انكم ستبيعوا ايفون 5 ولديكم منهم بلون اسمر او ازرق او الوان اخرى وايضا بعدة احجام للذاكرة سيكون عليكم انشاء عدة صفحات مبيعات لكل صفة وسيكون هذا ايضا مكلف لاننا سندفع رسوم اعلان صفحة مبيعات بمبلغ اكبر لذلك انشاء صفحة مبيعات بطريقة الفاريشنز تحل لنا هذه المشكلة ايضا اعلن هذا الفيديو حسب طلب المستخدم او المستخدمة روائع النجوم هيا بنا ننتقل لموقع ايباي واريكم كيفية انشاء صفحة مبيعات على نمط الفاريشنز أنا الآن موجود في الصفحة التي من خلالها يمكننا إنشاء صفحة المبيعات وانتبهوا لهذا البند الذي يسمى بالVariations من خلاله يمكننا إنشاء الفاريشن أي تعريف عدة أوصاف للمنتج الذي سنبيعه فكما نرى هنا يكتب لنا هذه الجملة فالVariations لا يدعم طريقة الأوكشن فعليكم اولا تغيير طريقة البيع من اوكشن الى buy it now فعليكم اولا النزول الى تحت وكما نرى هنا selling detail تغيير الفورمات من اوكشن الى fix price عند الضغوط عليه ننتظر قليلا ومن ثم نرجع الى فوق وسنرى هنا فتح لنا الامكانية لإنشاء الـ Variations الخاصة للمنتج الذي سنبيعه. فلبدء العملية نضغط على Create Variation سأضغط عليها. ومن هنا نبدأ بإنشاء الـ Variations في الـ Variations يوجد عاملين أساسيين أولاً الاتربتس Options الاتربتس هو العامل الأساسي للمنتج لنفترض إذا أنا سأبيع ايفون 5 العوامل الأساسية او الصفات الأساسية التي سأعرفها عادة سيكون او لون المنتج او مثلا حجم الذاكرة للمنتج او عدة اوصاف اخرى فهذه الاتيربيتس هي العوامل الاساسية فكما نرى هنا إيب يوجد لديه عاملين لقد عرفهم من قبل وهذه هي فقط عوامل اساسية يمكننا حذفها ويمكننا اضافة اي معطى نريد ففي هذه الحالة الطائب والكمبيوتر بالموديل يمكنني حذفها وهنا سأضغط على آب سأضغط عليها وهنا يعطي لي عدة صفات أو عوامل أساسية التي يعرف إيه بأنني سأختارها كما نرى هنا الكلار وعدة صفات أخرى فلنفترض أنني أريد أن أعرف الكلار هذا هو الكلار وأريد أيضا حجم الذاكرة حجم الذاكرة كما نرى هنا لا يتبيّن لنا. ففي حالة إذا لم تروا المعطى أو الصفة الأساسية الذي تريدون تعريفها، يمكنكم الضغط على Add Your Own Attribute كما نرى هنا. فعند الضغوط عليه، سأضغط عليه، سيفتح لنا هذا المربع. وهنا سنكتب اسم الذاكرة أي حجم الذاكرة. حجم الذاكرة بالإنجليزية Capacity. هنا سأكتب Capacity وأضغط على Save. عند الضغط على سيف كما نرى لقد تعرف الصفات الاساسيتين التي عرفتم ما هو الـ color او Capacity يمكنني اضافه معطيات اخرى عن طريق الضغط على اد نفترض انني ساختار تايب او يمكنني الضغط على اد يور اون ويمكنكم هنا تعريف المعطى الثالث ساضغط على Cancel و الاوبشنز هنا لكل معطى اساسي يوجد الاوبشن الامكانيات الصفات التي سنعرفها فلنفترض اذا عند الضغوط على color هنا نرى انه لقد عرف عده الوان اساسيه فلنفترض انني اريد بيع ايفون بلون اسمر ولون ازرق ولون بني فيمكن هنا الضغط على black blue brown اذا لم نرى اللون الذي نريد تعريفه يمكن الضغط على create your own سأضغط عليها وهنا يمكننا كتابة اللون الذي لا نراه هنا في هذه الحالة سأبكي فقط black and blue وعند الضغط على capacity هنا الرئيبي لم يعرف اي هنا لا نرى اي امكانيات لحجم الهاتف فسنضغط على add your own وهنا سنكتب لنفترض 32 جيجا سأضغط على اد ونرى هنا اضافه 32 جيجا ساضغط مره اخرى كرييت يور اون وهنا اضغطت ساكتب 40 جيجا واضغط على اد فهكذا عرفت جميع العوامل عرفت هنا اللون وعرفت ان الالوان التي يوجد لدي للهاتف بلاك اند بلو والكاباسيتي الحجم يوجد لدي 64 و32 اي يوجد لدي هواتف بلون بلاك وبلو وبحجم هذه الذاكرة وهنا نرى التلخيص لكل ما عرفته عند تأكد من كل شيء نضغط على Continue يمكنكم حذف هذه اذا تريدون حذف احدى العوامل يمكنكم من خلال هذه المربعات يمكنكم حذفها كما نرى هنا يوجد الاكس فعند الانتهاء والتاكد من جميع التفاصيل نضغط على continue ساضغط عليها وننتقل للمرحله التاليه هنا نرى التلخيص يوجد لدينا اربع فاريشنز اربع صفات بلاك هاتف بلاك بذاكره 32 و64 وهاتف بلو ب 32 و64 سانزل الى تحت وهنا ننتقل لفئه الفوتوز في الفوتوز هنا هذه هي المين فوتوز أي هذه الصور التي ستعرفونها هنا ستكون الصورة الرئيسية للصفحة والتي ستتبين في صفحة نتائج البحث والتي عند الدخول الزبون للصفحة سيراها في المقدمة فدائما أنصحكم هنا تعريف الصورة الرئيسية للمنتج وتجمع جميع الهواتف بجميع الصفات فلنفترض هنا الذاكرة لا يوجد لها صورة معينة اما البلاك black and blue يوجد لديهم صفات فانصحكم هنا لنفترض صورة الهاتف وهو بلون بلاك وصورة الهاتف بلون بلو بصفحة و بصورة واحدة فهنا دائما تعرف الصورة الرئيسية سأعرف هنا صورة عشوائية لا اريد لا لم احفظ اي صورة حاليا لنفترض سأعرف هذه الصورة عند الانتهاء من تعريف الصورة الرئيسية يمكنكم هنا تعريف 12 صورة رئيسية فعند الانتهاء من تعريف جميع ال عشرة صور او يكفي صورة واحدة ننزل الى تحت وهنا انتبه هنا Add Variations Photos يمكننا هنا تعريف الكلر لكل لون صورة معينة سأنتقل لصفحة مبيعات واوضح لكم ماذا تعني هذه الامكانية هذه صفحة مبيعات لايفون خمسة فكما نرى هذه هي المين فوتو التي عرفت صورتي بها الآن فعند الضغوط على الكلر هنا والضغط على بلاك أو سليت سأضغط عليه نرى انه انتقل اوتوماتيكيا للهاتف بلون بلاك وعندما عرفت هنا الوايت اند سيلفر انتقل الهاتف الأبيض فكيف يمكننا فعل ذلك من خلال هذه الامكانية كما نرى يوجد يمكننا الضغط على capacity وتعريف للحجمين الذي عرفناهما صور معينة لكن للحجم كما ذكرت من قبل لا يوجد صور أما في الكلور يمكننا تعريفه فكما عندما عرفت الكلور فتح لي البلاك والبلو التي عرفتها فيمكننا هنا تعريف صورة للهاتف وهو بلاون والضغط على بلو وتعريف الصورة للهاتف بلون أزرق عند تعريف هذه الصور حاليا لن أعرف أي صور ننزل إلى تحت وفي هذا البند سنبدأ تعريف عدة عوامل الـ SKU يمكنكم تعريفه يمكنكم لا أنتم غير مجبرين بتعريف الـ SKU هذا هو فقط مصطلح تعريفي خاص لكم ولن يروه الزبائن يمكنكم كتابة أي مصطلح تعريفي للمنتج أنا عادة لا أستعمله اليو بي الرقم الخاص للمنتج الباركود الخاص للمنتج رقم الباركود هذا رقم عالمي ومعترف به عالميا وهنا البلاك وهنا نرى الصفات للمنتج هنا color black وبذاكره 32 هنا تعرف كم يوجد لديكم كميه منه وهنا تعرف السعر للمنتج فدائما هنا كما نرى يوجد أربع variations، يوجد أربع منتجات التي سنبيعها ونعرف لكل واحدة الكمية السعر ال UPC فهنا تعرفوا جميع المعطيات وعندما تعرفوه تنتقلوا للمرحلة التالية سأكتب هنا أسعار عشوائية أيضا يمكنكم هنا من خلال هذه الإمكانية الضغط على delete إذا كنتم تريدون حذف إحدى الإمكانيات وأيضا يمكنكم إذا لنفترض في المستقبل القريب تريدون بيع اللون بلو و 64 جيجا ولا يوجد لديكم حاليا هذا المنتج وتريدون بيعه كمان أسبوع أو أسبوعين يمكنكم هنا تعريف صفر فبعدها يمكنكم الدخول لصفحة المبيعات وتعريف الكمية عند الانتهاء تضغطون على Save and Close أفترض هنا سأكتب 30 دولار وهنا 10 دولار نضغط على Save and Close وهكذا انتهينا من تعريف الفاريشنز Variations انتبهوا عندما انزل الى تحت كما نرى هنا لا يمكننا تعريف سعر لماذا؟ لاننا قد عرفنا السعر في الفاريشنز Variations ففي هذه الحالة نحن غير مجبرين بتعريف الفاريشنز Variations وأيضا الصور انتبهوا هنا الصور للمنتج قد عرفت لاننا قد عرفنا الصورة فهكذا يمكنكم انشاء Variations للمنتجات التي تملكونها ويوجد لديها لديها عدة صفات ملاحظة مهمة اريد ان اقولها للنهاية طريقة الفاريشنز لن تتبين في جميع الفئات وهي عادة موجودة في فئة الملابس الاحذية او الهواتف واذا لم تروا الرابط الفاريشنز عليكم إيجاد فئة مشابهة ويوجد فيها إمكانية إنشاء الغريش أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو وأضفتم معلومات مفيدة لكم ولا تنسوا الضغط على سبسكرايب للاشتراك قناتنا ومتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو أتمنى لكم النجاح وسأراكم قريبا